شوش يا راسي وغني لنا جزل القصيد في حفل حر انتعلى على روس الطوال حفل خالد يا عسى بالفرح عمره مديد العريس الشهم شيخ المراجل والفعال مسكته هالك والحب اقبل المعرس مثيل البدر بين النجوم زاهي بالبشت والنور من حوله يحوم هذا خالد الشهم يا عسى فرحه يدوم يا عسى الله يسعده فالحياه كل يوم علها مبروك مبروك يا الحر الفطين يا عسى الفرحه مديده وفالك كل حين اطنخ اطنخ في زفافك وغني يا الاصيل انترخ نزلة فيه مثل الجبل والنعم بك يا لميه يا عريب الساس والاصرمن عمن وخان نزل والفخر في مطالق الرجال يا ولد راعي ما مات والشان الرفيع ذاك ابو خالد يهلي بضيوفه اعتزم باعمالك اهل الوفاه والطائله والخوارب حالهم <تصفيق> بالفخر والمرجله واشمخ اشمخ لابتك لابت المجد <تصفيق> الدليل قالوا غامض والمراجل قلبهم دايم تزيد <تصفيق> يا ناسك تهالك والحين اقبل المعرس مثيل البدر بين النجوم داهيا بالبشت والنور من حوله يحوم هذا خالد الشهم يا عسى الفرحه يدوم يا عسى الله يسعده فالحياه كل يوم علها مبروك مبروك الحر يا الحر المصيب يا عسى الفرحه مديده وفالك كل حين اطنخ اطنخ في زفافك وغني <تصفيق> يا خالد تسناكي ولك شانك بشان مخن مثل الجبل وال بكالمين بك يا عريب يا عريف الساس والاصرمن عندهم وخان نسل الغامد والفخار في مطالق الرجال يا ولد راعي المهن ما جوى الشان ذاك ابو خالد يهن بضيوفه والجميع زن <تصفيق> بأعمالك اهل الوفى <تصفيق> والطايله والخرار افعالهم بالفخر والمرجله وشماخ اشمخ لابتك لابت المجد ان تليد الغامد والنجله home oh,